Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком є важливою складовою бюджету Домогосподарства. У квітні місяці субсидія на оплату житлово-комунальних послуг буде призначена на неопалювальний сезон, що триває з 1 травня по 30 вересня. Перед тим, як ви передивитеся чи послухаєте дане відео, нагадуємо, що ви можете поставити питання відносно субсидій та інших моментів законодавства України в коментарях. Ми обов'язково дамо на ваше запитання відповідь у коментарях чи у наступних узагальнюючих відео. Оскільки, як кажуть, що попереджений, значить збройний, нагадуємо про випадки, коли особи справедливо або по дурості через бездіяльність можуть втратити житлову субсидію. У більшості випадків, якщо у вас нічого не змінилося, то субсидія призначається автоматично. Ми узагальнили чотири винятки, коли, можливо, буде втрачена субсидія. Ці особливі моменти і винятки передбачені положенням про порядок призначення субсидій, яке тверджена постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 1995 року, номер 848 з усіма змінами і доповненнями, якими так багато українське законодавство. Посилання на текст положення в описі до даного відео. Перший випадок, коли можливо втратити житлову субсидію. Таким випадком є, коли ви забули особисто звернутися за призначенням субсидії. Забули про те, що наша держава не буде за вас робити дії, які ви маєте зробити самі. Звернутися повторно ви зобов'язані, якщо У складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення. Житлової субсидії. Далі особи доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, у складі яких є внутрішньопереміщені особи, у складі яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива, які орендують житлове приміщення для проживання і звертаються за житловою субсидією на оплату ЖКВН послуг. Для тих, хто повторно звертається за призначенням субсидії, нагадуємо, уважно ставитися до заповнення документів, оскільки про помилки в їх заповненні вас можуть повідомити по телефону або сказати, що повідомили і ви не виправите ці помилки. Другий випадок, коли можливо втратити житлову субсидію. Житлову субсидію можна втратити, якщо у вас змінилися доходи тощо. Нагадуємо, що уповноважені органи без звернення громадян збирають необхідну інформацію у порядку, передбаченому цим положенням, і протягом 50 днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення з використанням програмних засобів в автоматичному режимі про призначення не призначення відмову в призначенні житлової субсидії та інформують про прийняте рішення громадян. Тобто можлива ситуація, коли ви сподіваєтеся на субсидію, але чомусь державні органи собі порахують, що право на субсидію ви втратили. Третім випадком, коли можливо втратити субсидію, це наявність боргу за житлово-комунальні послуги. Держава може відмовити у признач отримання субсидії через наявність заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг більніж ніж на три місяці або ж якщо вона перевищує певну суму. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, що йдеться про заборгованість, яка перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень. Зокрема, під час ухвалення рішення про призначення субсидії аналізується заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг, зазначають у Мінсосполітики. Для призначення субсидії потрібно укласти договір про реструктуризацію заборгованості. І якщо ж споживач вважає, що суму нарахували неправильно, тоді він може оскаржувати заборгованість у судовому порядку. Четвертий загальносезонний випадок, коли субсидія буде втрачена. Оскільки із завершенням опалювального сезону витрати на комуналку зменшується, то, відповідно, буде зменшена і кількість субсидіантів. Нагадуємо, що якщо людина не отримує субсидію в міжопалювальний сезон, тоді їй потрібно буде з 1 вересня підійти до відділення пенсійного фонду, щоб там зробили розрахунок, чи може ця людина в опалювальний сезон розраховувати на отримання субсидії. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтеся, як правильно користуватися своїми правами.